مشاهدنا واحبائنا متابعين قناتنا اسم ارن الغزال اهلا بكم معايا جماعة المطوة اللي حضراتكم شايفينها قدامنا دي دي صناعة يدوية زي ما احنا شايفين واضح او من شكلها انها مفيش مراعاة فيها لأي نوع من انواع الفينش العدل يعني متفنشة تفنيشة هدوية غشيمة ولكن بالنسبة للناس اللي بيهمهم الحده والقوه والمتانه اكتر من المنظر فهي كويسه جدا طبعا هي هجينه شويه يعني ايه هجينه يعني ميكس بين كذا فكره هي واخده فكره الحلقه بتاعه الاكابي او القرن غزال لكن في نفس الوقت هي ملهاش قميص ملهاش ضهرية هي شبكه في اللوك او في القفل اللي هو يعني يساوي نفس نظام القفل بتاع الباكلوك بس بدل ما انت بتضغط على الباكلوك الجزء الاخير فيه اللي هو عند طرف المقبض او في مؤخرة المقبض يعني لأ بتشد الحلقة من فوق علشان ايه تقفل السلاح وبرضو السلاح بتاعها لو هنلاحظ معمول برضو بترس زي سلاح الاكابي الراجل طبعا عشان هي حمية فبيورينا ان هو بي يعني بيشيل بيها شعر ايديه بيوريك انها زي الموس يعني ما هو انت عشان توصل لمرحلة انك تشيل شعر وتقصه بالنظام ده فانت عايز حاجه حدتها في نفس حده شفره الموس فهو الراجل بيوريك ان هي حاميه جدا يعني هي يا جماعه صناعتها صناعه يدويه طيب هي مصنوعه فين؟ بالتاكيد انا معرفش فين بالظبط بس الاماكن دلوقتي اللي بتصنع الكلام ده في مدينه وزير باد في باكستان بتصنع يدوي مدينة زنجان في ايران بتصنع يدوي في السليمانية في كردستان العراق بتصنع يدوي في العراق نفسها في تصنيع يدوي ففي النهاردة اصبح كذا مكان في المنطقة دي اللي انا اتكلمت عليها او في الدول اللي اتكلمت عليها بيصنعوا اسلحة يدوية بالشكل ده وانا كنت نزلت فيديو قبل كده هوت هحطه ان شاء الله في الديسكريبشن أه جايب لك من جوة معرض او محل بتاع سكاكين ومطويات كله بقى حاجات بنفس النظام دوت، كلها بقى في حاجات منها حيدر او حيدريه مش عارف بيسموها حيدريه ولا حيدر العراقيين يعرفوها، وفي اللي هو الشغل الزنجان الايراني، وفي طبعا اللي هو شغل وزير اباد بتاع باكستان، وكلهم صراحه صناعه يدويه، بس في حاجه بقى عايز ايه الناس تاخد بالها منها. شوفوا يا جماعه، آه الانسان اللي هو بيستخدم حاجه زي كده هو كنوع من انواع إيه ان هتبقى حاجه بتاعه شغل يعني اللي هو مثلا راجل بيستخدمها يعني استخدام يومي يقطع بيها يعمل بيها اي شيء يعني ففي حاجتين مهمين قوي حته ان السلاح بتاعها او النصل يكون ما بيصديش يعني حته ان النصل معمول من معدن ثاني غير معدن الاستنلس ستيل فدي مش هتنفع معاك مش هتاكل معاك لان كل شويه هتقعد تصدي منك وكل شويه هتدي الصدر اللي هو الاسود بتاع الكربون ستيل وهتبقى حاجه مسخره يعني. فمش هتكون عمليه. لكن اللي عايز يشتغل بحاجه عمليه لازم يكون النصل ستانل ستيل باكد على ده. طيب وبالنسبه للمقبض المقبض يا جماعه في ميزه ان المقبض يكون معدن بالكامل، ايه هي؟ انك بتضمن متانه متانه هيقع هيتعمل هيتدغدغ مش هيحصل له حاجه. يكشي تعدى عليها لكن قصاد ده مش حلو المقبض المعدني مش كويس او مش حلو يعني في حالة اختلاف الجو او الطقس اللي انت شغال فيه يعني بالنسبة لواحد شغال في الشمس واقف في الشمس بيقطع بيعمل بيسوي حاجة بيها في رحلة صيد في حاجة المقبض المعدني هيولع في ايديك ده لو شمس لو الدنيا برد برضه نفس الكلام المقبض المعدني هيعمل برضه نفس الكلام وهتلاقيه تلج في ايديك بيعمل زي حته الرصاص تلج فعشان كده اهو انا شايف ان من افضل الخامات اللي بتعمل منها المقابض الاخشاب الصلبه اللي انا اتكلمت عنها قبل كده زي خشب الابانوس زي خشب البليسندر بس هي اخشاب ثمينه او القرون اعتقد بنسبه كبيره ان دي مقبضها معمول من القرون لان ده مش منظر خشب ده ممكن يكون يا قرن جموز يا قرن بقرة ولان حضرتك مشاهد متميز انك وصلت معايا لحد الدقيقة رقم خمسة ليك عندي هدية دي قامة صناعة يدوية عراقية القامة هي اصغر شوية من السيف نصلها اصغر شوية من نصل السيف طبعا يا جماعة عايزين ناخد بالنا من حاجة مع بعض. الشغل اللي بتعمل دلوقتي ده في العراق. للأسف. يعني من كتر ما هم ناس مهرة جدا. عملوا حاجة كده مش لذيذة. قلدوا المطوه اكابي الالمانية. وابتدوا ينقشوا عليها نقوش مكتوبة بالانجليزي ويحطوا عليها راس غزالة وحاجات من دي. وهبقى اوريكم الصور في فيديو جاي ان شاء الله. وطبعا ممكن هما بيبيعوها بحسن نيه عادي لكن في ناس ممكن تشتريها وتبيعها على انها الماني للناس اللي ما عرفوهاش هما بيجيبوا الجنوب افريقيه بيصبغوا المقبض بتاعها يدوا نفس لون الالماني وبيجوا على النصل بتاعها ويروحوا ختمين اختام بالليزر يعمل لك راس غزال زي الثلاث سبعات يكتب لك ميدن جيرماني يكتب لك مثلا ايه سينس سينس 1902 اللي هو من من يعني اللي هو تاريخ انتاج شركه اوكابي يعني. ولانك برضو مشاهد من نوع خاص دي صور لمحل بيبيع مطاوي في مصر. ده كان الكلام ده في سنه 2012 لحد 2012 كان في الكلام ده بعد الثوره. تمام؟ ولانك برضو مشاهد من نوع خاص ليك عندي الهديه دي. دي خواتم معمولة من الصلب الدمشقي من الحديد الدمشقي برضو صناعة باكستانية ناس جامدين قوي اللي بيعملوا الكلام ده وان شاء الله هنعمل حلقات قريب على كل الكلام اللي انتوا شايفينه دوت اتمنى جماعة الفيديو كلفاتكم عجبكم، ما تنسونيش دعم شير للفيديو تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وتدعوا لي ان ربنا يوفقني ويوسع القناة اكتر واكتر سلام